عزيزي المتابع، بهي الحلقة رح نعمل ريكاب وتذكير بكل الأحداث اللي صارت بالموسم الثالث من مسلسل جيم اوف ثرونز، لذلك إذا ما شفت المسلسل لا تشوف الفيديو لأنه في حرق كامل لأحداث الموسم الثالث. بيبدأ الموسم الثالث بهروب سام بالشمال من الووكرز لحد ما يجي مورمند ويحرقه. جون نوب الشمال مع الوايدلينجز وبيشوف اول عملاق بحياته بيقابل زعيمهم وبيبلغوا انه مستعد يتعاون معهم نقاش رائع وحاد بين تايوان وابنه تيريون لما بيبلغوا انه رح يحرموا من الميراث ليتل فينكر بيعرض على سانسا انه رح يجي وقت ويهربها من كينجز لاندينج منشوف كمان الملك المرتقبة مارجوري عم تساعد الأيتام والمحتاجين سير دافوس لسه عايش بعد معركة بلاك ووتر وبيتجه لعند ستانس وبيهجم على ميليساندرا لذلك ستانس بيحبسه روب ستارك وروز بولتن بيوصلوا على هارين هول وبيلاقوا كل مساجين الشمال تم قتلهم دينارس بعد ما كبروا تنانينها منشوفها على السفينة متجهة إلى مدينة إستابور لشراء جيش من العبيد من أحد التجار بتتعرض لمحاولة اغتيال من السحرة وبينقذها بارستون سيلمي بعد ما انطرد من كينجز لاندنج وبيعرض عليها يكون تحت خدمتها إبران ما زال عم بيشوف أحلام الغراب أبو ثلاث عيون بس هالمرة بيشوف ولد جديد بحلمه روز بولتون ببلغ روب ستارك وكاتلين انه ابوها مات ثيان جريجوري ما بيعرف حاله وين صار وعم يتعرض لاشد انواع التعذيب لحد ما يقول له هذا الرجل انه جاي يساعده <تصفيق> براين وجيمي لسه على الطريق وعلى الجسر بتصير بينهم مبارزه لحد ما يجي واحد من جماعه بولتون اسمه لوك وبياخذهم سجنا ليدي اوليانا من عائلة تاريل جدة مارجري بتسأل سانسا عن جوفري وتعامله معها وبتقولهم سانسا He's a monster. جون سنو بيشوف اول وورغ وهو الشخص اللي ممكن يدخل عقول الحيوانات ويشوف بعيونهم بران اخيرا بيقابل الشخص اللي كان يشوفه باحلامه جوجن ريد ومعاه اخته واللي بيعرف انه بران وورغ وبيقدر بيشوف بعيون الناس اريا ستارك بيتعرف عليها The Hound باحد الاماكن كاتلين وروب بيتجهوا لريفران لتوديع أبوها ومنشوف أخوها أدمير اللي أبداً ما له علاقة بالتصويب جيمي بينقذ براين من محاولة تعذيب وبيكذب على لوك لوك بيصدقه بس بيقطعله إيده الوايدلينجز بيلاقوا أحسن مقطعة وبدون ما يلاقوا أي موتى لأنهم صاروا وايتس مورمنت وجماعته بيرجعوا لعند الشخص اللي استضافهم أول مرة وسام بيشوف جيلي بعد ما ولدت ولد ذكر هذا الرجال لسه عم ثيون انه يهرب من التعذيب ثيون بيضيع وبيمسكوه جماعه وبيغتصبوه هذا الشخص بيرجع بيساعده وبيقول له انه رح ياخده عند اختيارا ثيون على الطريق بيعترف انه ما قتل ريكون وبران وبدل الجثث بالاخير بيطلع عم بينصب عليه هذا الرجال هو بيرجعوا لنفس المكان اللي كان عم فيه لاول مره عودة لكراستر بتصير مشكلة بينه وبين النايت ووتش وبيقتلوه وبيموت مورمنت كمان وسام بيهرب مع جيلي وابنها الصغير بانس بياخد آريا هاوند لعند باريك دانديريان اللي بيتبع نفس ديانة وسحر ماليساندرا وبيحكموا على هاوند انه يتبارز مع دانديريان بعد المبارزة بيفوز ذا هاوند ودانديريان بيرجع من الموت بواسطة السحر الاسود جندري بيبلغ أريا برغبته إنه يضل مع دانديريان. أريا بتتحطم. دينيرس بتعرض إنه تأخذ كل الجيش مقابل إنه تعطي تاجرهم تنين من تنانينها. وبعد ما تأخذ الجنود، بتأمر التنين بحرق التاجر وبتحرر كل العبيد من عبوديتهم وبتطلع من أستربور بالجيش كتير كبير. لوك بيوصل جيمي وبراين لهارين هول. روز بولتون بيستضيفهم جيمي بيعالجه ايده المقطوعة وحوار رائع بين جيمي وبراين لما بيقلها انه قتل الملك السابق لانه كان ناوي بيت شعبه بريفرون لورد كارل ستارك بيقتل اتنين من اولاد الستارك للانتقام وروب بيطار ستانيس بيزور زوجته الحقيقية المجنونة واللي بتحتفظ بالاطفال والاجنة الميتة داخل اوعية زجاجية شوف كمان بنت ستانس شيرين البنت اللطيفة كتير واللي كانت تقرأ لسير دافوس وهو مسجون مارغيري وسانسا علاقتهم بتتحسن كتير مع بعض لما مارجري بتعرض عليها الزواج من اخوها لوريس لتلفنجر بيعرف وبيبلغ تايوان لانستر اللي بيجبر تيريون يتجوز سانسا وبيجبر سيرسي تتجوز لوريس أخو مارجري جون سنو مجموعة من الوايدلينج بيتسلقوا الجدار في مشهد جدا رائع ماليساندرا بتوصل لعند باريك لحتى تاخذ جندري وبتشوف آريا وبتبلغها انه في ظلام رح يكون بمستقبلها أبناء وولدر فري بيوصلوا رسالة لروب بضرورة اعتذاره عن الوعد اللي أخلفه بالزواج من أختهم، وبيطلبوا من أخو كاتلين أدمير يتزوج بداله، أدمير بيرفض بالبداية بس بعدين بيوافق، تيريان بيكتشف أن جوفري كان مخطط لقتله بمعركة بلاك ووتر، سانسا فرحانة بزواجها من سير لوريس لحد ما تيريان يبلغها أنه هو اللي راح يتجوزها. روز بولتون بيقرر يرسل جيمي لعند أبوه بكينغز لاندينغ بس بشرط ما تكون براين معاه عالطريق بيكتشف أنه براين راح يتم قتله من باب المتعة بهارين هول لذلك بيقرر يرجع مباشرة وبينقذها من دب كبير كان راح يفترسها آريا بتهرب من البراثر هود لحد ما يمسكها The Hound ويقرر يسلمها لروب وكاتلين ستارك دينارس بتتجه لمدينة يون كاي ممثل المدينه بيرسل لها ذهب وبيطلب منها تغادر وما تهاجم المدينه دينيرس بتوافق بشرط اطلاق سراح كل العبيد بعد ما يرفض بترسل ولا جماعه سكند صن وبتعرض عليهم ينضموا لصفها بيقرروا يقتلوها لحد ما يقلب عليهم واحد منهم ويعلن ولائه الكامل لدينيرس تورجينيان ميليساندرا بتوصل لدراجن ستون وبتاخد دم من جندري وبتخلي ستانس يساعدها بالسحر ليموت الملوك الباقين جوفري روب وبيليون تيريون بيتجوز سانسا وبيكون جدا لطيف بمعاملتها سام وغيلي بيناموا بالكوخ لحد ما يسمعوا أصوات غربان وبيهجم عليهم واحد من الوايت ووكرز وسام بيطعنوا بزجاج التنين وبيموت. داريا و جورا بترسلهم دينيرس لفتح باب القلعة وبينجحوا بالمهمة بران وجماعته بيوصلوا لقلعة ذي جافت هودور بيرتعب من صوت الرعد وبصير يصرخ بران بيسيطر عليه بهالوقت الوايدلينج بيوصلوا لنفس القلعة وجون سنو معاهم وبيطلبوا من جون انه يقتل احد الناس بيرفض وبينقلب عليهم وبيهرب أوشري بتأخذ ريكون وبتترك الجماعة روب والستارك بيوصلوا لحفل الزواج روب بيعتذر لفري عن الإخلال بوعده وبعد ما تنتهي مراسم الحفل بتصير وحدة من أكبر الصدمات بهذا الموسم كاتلين ستارك بتلاحظ شي غريب وموسيقى الستارك بتشتغل والفري بيبلشوا بيقتلوا كل جماعة الستارك بما فيهم تيلسا كاتلين بتترجى والدر يترك روب عايش وبتهدد بذبح زوجته، والدر بيرفض وروب بيطعنه روز بولتون وبيبلغوه انه لانستر بيرسلوا تحياتهم. بعدها كاتلين بتقتل البنت وبتموت. كل هذا صار بسرعه شديده جدا. <تصفيق> No, God, please, no, no, no, no. آريا وصلت للقلعة وما شافت أهلها واللانستر فرحانين بنصرهم روز بولتن حاليا هو ملك الشمال وابنه الغير شرعي رامزي طلع هو اللي كان يعذب ثيون اللي صار اسمه ريك بعد ما قطع له عضو مهم جدا وبيرسله لأهله فيارة بتقرر تطلع وترجع أخوها فريق بران بيوصل للجدار وبيتقابل مع سامو جيلي اللي وقتها بيكتشف انه بران اخو جون سنو لذلك بيدله على الممر السري وبيعطيه زجاج التنين وبيغادر بران سير دافوس بيخاف على حياة جندري لانه ستانس ناوي يقتله لذلك بقرر يهربه استانس بيزعل وبيقرر ينتقم من سير دافوس لحد ما يبلغه سير دافوس بمحتوى الرسالة عن هجوم الوايت ووكرز لذلك بيعفي عنه لأنه محتاجه بالحرب القادمة لورد فارس بيعرض على شي تغادر كينجز <تصفيق> لاندين بترفض طبعا آريا بتنتقم من بعض رجال الفري وبساعدها ذا هاوند إيغريت بتنهي علاقتها مع جون سنو وبترميه بسهام كتيره لكنه ما بيموت وبوصل مصاب على كاسل بلاك جيمي بيوصل على كينغز لاندينج مع براين دينيرس بتحرر كل عبيد أستبور بعد ما صار عندها قوة ضاربة بجيشين بالإضافة للدوثراكيز والتنانين الثلاثة وبينتهي الموسم الثالث بتمنى يكون عجبكم الريكاب تابعونا دائما على القناة لحتى يوصلكم كل جديد عن مسلسل صراع العروش Game of Thrones ويعطيكم ألف عافية